Osa kurkkii meitä talo Nyt meni takaisin talotaan nyt pääsee lähemmässä. Siitä ei pääs. Oho, siellä siellähän lensi. Se puoli. <laughs> Tässä on kyllä hyvää tämmönen. vastaan kaksi Jumalauta! Ampu päähän! Ampu varmaan joo. Kodari yleensä ampuu. Vitsi <laughs> kun tästä ei pääse kiipeä. Mä tää kiertää? Pääsis sen taani, niin voi saada sen matalaks. Mä kyllä keskelle päätä, mutta eihän sen rekisteröity. Nyt on pakko tulla. Juoks. Uskkee siitä. Nyt on pakko tulla esiin. Yksi crack. Tuo on alhaallaan crack. Vaatittiks me? Se oli yksin näköjään. Mitä, oh, mitä vittu? Minä tommosen pelin voi voittaa. Mä en tiedä mitä tuossa tapahtuu ees. Filsku. Jos ne oli nyt siittereitä, kyllä se... Mä oon mun keskelle päätä sitä naista aikaisemmin ennen kuin se laittu mut downiin, niin... Ei osunut, ei tullut hitmarkkin. Oliks se ketä oli täällä ylhäällä? Se oli siinä aijalla, nojas siinä ja apu paa Tee. Mä pääsin tätä jotain selkään, mä saan se silleen downiin. Joo. No. Mietä, et se... käynyt tuurin sit siitterin mm. ei <laughs> Ei, se täytyy... Katotaan, mitä tää sanoo, mm. Yeah, CG, hey, <laughs> CG. Well done. Doing, hey, GG. Well done. You well you. Thank you. Hey, you. Thank take you. Take on that son. How about Thank that hack there? Yeah, in there. In Thanks, thanks. Etwa. Yes. As long as, as you want Thank you. Uh, do you know you killed hackers at Pass the end? Sucks, yes, right, yes. Right. We guessed it. We guessed it. Nice. You... Love, Love it. that. Nice the player number oh. just went down so fast. There must be either. Vittu, ne olit siittereet, jumalauta. Siit <laughs> siip.